Тюх, сказав їй жачок. Зазаній колючий буття і звички людяків. На грані міфів і правди. Науковий трактат. Вступне слово. Що ми знаємо про людяків? Справедливо зауважити, що нічого. Точніше, майже нічого. Більшість із того, що нам відомо про цих загадкових істот, звичайнісінькі вигадки, міфи і даруйте фейки. Чого тільки не базікає наш почасти темний, і дрімучий лісовий народ, про цих представників позалісової фауни, автор цієї скромної і обережної спроби. Дослідження Чув так багато несусвітніх дурниць про людяків, Що з'ява цього трактату була такою ж неминучою, Як осінній падолист або ранкова роса на траві. Ця наукова праця, сподіваюсь, хоч трохи розвіє туманне знання, безглузді вимислий дозволить хоча б крихітною мірою зрозуміти суть, природу, етіологію поведінки та звичаїв людяків. Основним методом дослідження, на якому базуються всі подальші наукові висновки, викладені в даному трактаті, служить метод спостереження. Предметом дослідження обрано родину людяків що складається з двох дорослих і двох маленьких особин. Спостереження ведеться безпосередньо автором трактату, вашим покірним слугою Зезанієм Колючим, з-під яблуні в саду, що прилягає до помешкання піддослідних. Метод спостереження є комплексним і поєднує візуальний, тобто зоровий, аудіальний слуховий – та інші відомі науці доступні досліднику способи. Без сумніву дослідження людяків було б ефективнішим, якби відбувалося в лабораторних умовах. Але з певних міркувань, насамперед морально-етичних, вивчати їх було вирішено виключно в їхньому природному середовищі. Тим більше, що якби автор цієї наукової праці впіймав і притягнув додому живого людяка, ба навіть і мертвого, чутливе серце пані Євги Колючої могло б повестися непередбачувано. А цього ні авторові, ні, сподіваюся, уважному і вдячному читачеві дуже б не хотілося. Добрий день! Щойно ви почули шматочок історії, яку ще мало хто чув і повністю майже ніхто не читав, шматочки я вже десь читав кілька разів, тож ця книжка готується зараз до друку, ілюструється. Тю, сказав Ніжачук, і це був Власне, початок цієї книжки, і е, початок являє собою вступне слово наукового трактату, писаного Зезанієм Колючим, це татко нашого головного героя, Ішачка Тю. А що було далі? Які пригоди там спіткали Тю та його друзів? В нього буде ціла дружбанда. Яка складається з мехася ведмедика і, звісно ж, має бути в кожній справжній гарній компанії, окрім їжачка, хлопчика, ведмедика, хлопчика, ще якась, мабуть, дівчинка. На неї буде білочка, лампочка.